هولا قره از بيها از بيها ولا تخليها غير اصليه كل شي ما يصير بيها ايوه يا رجال انا عين يا عمي داري يا ميشوفك يا يا عمي داري داري هو يقولها كده بس انا سيد حلمي سيد ايوه العريس. لك كل حماس تسمع فارجتي هو حلل الدنيا هو اللي ناسيها هو حلل هو اللي ناسيها قول يا جايين على هاتف منك التلاطات اللي جايات يا عمي البياتي، الغالي، ألف سعيد، يلا البياتي العلن، يلا البياتي يلا شكله، ويلا قصير، ويلا قصير، ويلا أكيد العريس اللي لحقونا أكيد الحاضرين أكيد الحاضرين أكيد ونسولف أكيد البياتا لحقنا يبقى البنات شبه أبوي يلا يلا عم نحب يا يا I don't know, الصلاه والسلام عليك